Idag satsar eu topparna stort på att fira Eurons 20-årsjubileum. Med ljusspel, orkester, utdelning av eurochokladmynt och hyllningstal. Men ingen av talarna säger något om att Euron bidrar till att skapa massapresultatet och gjort ekonomiska kriser längre och djupare. Euron är ett misslyckat ekonomiskt experiment. Det är ingenting att fira. Jag arbetar på för att de länder som behöver lämna EUs valutanion ska få rätt att göra det. Och jag kommer att fortsätta kämpa för att Sverige ska få ett permanent undantag som ger oss rätt att stå fria från EMU. Jag är glad att svenska folket röstade för att rädda kronan. Euron är bättre som choklad än som valuta.